السلام علیکم دوستوں آج میں بیٹا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ اپنا انفارمیشن شیئر کروں تو انگلش میں آپ کے لیے میں نے آج ایک ٹاپک چوز کیا ہے جس کا نام ہے ڈیمانسٹریٹو ایڈجکٹو ट एट तो जिस तरह इसके नाम से मालूम होता है डिमोट्रेट डिमोस्ट्रेट का मतलब है पॉइंट आउट करना किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना तो किसी चीज़ को शो करना यानी دی چیز کے بارے میں معلومات دینا ڈیمونسٹریٹ کرنا پوائنٹ آؤٹ کرنا تو اس کے لیے ڈیمانسٹریٹو ایڈکٹو میں مختلف ایڈکٹو ہیں اس میں ہے دس دیٹ دوس اور دس یہ چار ہمارے پاس ڈیمونسٹریٹو ایجکٹیو ہے اس میں یہ دو جو ہے یہ ہم یہ ہم استعمال کرتے ہیں سنگولر کے لیے اور یہ ہم استعمال کرتے ہیں رورل کے لیے تو یہ ہمارے پاس یہ بھی سنگولر یہ بھی پلولر یہ بھی پلور اس میں اب دو ہے جو سنگولر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور نزدیک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ایک ایسا ہے جو سنگولر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دور کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی جو چیز ہم ہمارے ہم سے دور ہو اس کے لیے ہم کیا استعمال کرتے اب آتے اس پہ تو ہمارے پاس دس جو ہے اور دیس یہ سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ پلور کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ نزدیک کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی جو چیز ہمارے آ, جو چیز ہمارے نزدیک ہوں نئر ہوں اور جو چیز ہمارے نزدیک ناؤ یعنی فار سوری جو چیز ہمارے نزدیک ہوں اور اعداد میں زیادہ ہوں یعنی مور دین کیا ہو مور دین ون ہو جو چیز نزدیک ہو اس کے لیے اور ایک ہو سنگل ہو تو اس کے لیے ہم دیس استعمال کرتے ہیں نزدیک ہو. اور جو چیز ہمارے نزدیک ہو اور مور دین ون ہو تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں دیس جو چیز ہم سے دور ہو اور, اور نمبر میں کیا ہو فار ہو اور نمبر میں سنگل ہو اور جو چیز ہم سے دور ہو اور نمبر میں مور دین کیا ہوں مور دین ون ہو یعنی اب ہم اگزامپل بنائیں گے اس کے اوپر میں ایگزامپل بناتا ہوں ایگزامپل تو ہم آتے دس مائی کار تو ہمارے پاس دیس جو ہے یہ سنگولر ہے اس اسی وجہ سے ہم نے اس نون کو بھی singular سنگولر استعمال کیا ہے کار اگر یہ پلر ہوتا تو اس کے لیے ہم یہ پل استعمال کرتے ہیں اب ہمارے پاس ہیلپنگ ورک بھی سنگولر ہے اب دیکھ سکتے ہیں اب بناتے ہیں دیس کے اوپر دیز آر مائی یہ دیکھ سکتے آپ یہ ہمارے پاس ڈیمانسٹریٹو ایڈکٹ یہ ڈیمانسٹریٹو ایڈکٹیو کیا کرتے اس کار کو ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے یہ جو کار ہے یہ ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے یعنی جو گاڑی کڑی ہے نا یہ دیس جو پرسن بولتا ہے دیز یہ ایک پرسن ہے جو کہہ رہا ہے کہ دیز آر مائی کارس یعنی یہ دوسرے بندے کو کہتا ہے کہ یہ جو گاڑیاں کڑی ہے یہ میری ہے اب یہ گاڑیاں نزدیک ہے اس کے نزدیک ہے اس لیے ہم نے دس اور دس کو استعمال کیا اب دور کے لیے ہم استعمال کریں گے دیٹ دیٹ از مائی کار اب جو بندہ بول رہا ہے وہ ان گاڑی سے دور ہے اور یہ دوسرے بندے کو اس گاڑی کو اس گاڑی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو یہ جو دور گاڑی کڑی ہے یہ میرا گاڑی ہے یہ میری گاڑی ہے یہ بندہ بول رہا ہے کہ یہ جو گاڑی کھڑی ہے یہ میری ہے یعنی اس گاڑی کو یہ کیا کرتے ہیں ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہے اور اس کے لیے ہم نے سنگولر ہیلپنگ بھی یوز کیا اب دوست کے اوپر تہ دو آر مائی کار اسی طرح یہ بندہ دوسرے بندے کو بول رہا ہے یہ ایک بندہ ہے یہ ایک بندہ ہے یہ بندہ ایک ہے یعنی جس گاڑی کو بارے میں بتاتے ہیں یہ بندہ ایک ہے اور گاڑی زیادہ تو یہ کہہ کہ دوست دوست کس کو اشارہ دیتا ہے دوست اشارہ دیتا کارس کو یعنی گاڑی گاڑیوں کو اشارہ دیتا ہے یہ بندہ کہ جو گاڑیاں کھڑی ہے یہ میری گاڑی ہے یہ میری گاڑیاں ہے تو اس اس نے دوست اس کے لیے ہم دوست استعمال کرتے ہیں گے اور دوست کے ساتھ ہم لون کو پلور کر دیں گے اور اس کے ساتھ بھی ہوگا